Zdaj, um, da jaz najbolj malo nadikljati. Ja, uče se. Ja, malo so že shodila, malo pa še malo. Danes smo spet v ribih sama, uh, tako da mislim, da bom jaz kar na tebe preusmerila, Luka, ker boš hul boljš povedal, kam greva pa kak je današnji plan? Skaj boš ti povedal? A? Ni nekaj za. Evo, buča, danes greva pa na vrtačo, zato ko si si že želela, tako da to je tis hrib, ki ga zmerajo vidite tam za stolom je tudi pre 2000 metrov pa resen en lep vrh v karavankah. Štartala sem v Ljubelju, za nejo pa čakaj na lepa podogor, pa se slišimo kasneje. Evo, ja, buča, zdaj so pa že skoraj podkočo, kada imava še pet minut. Tukaj imava pet metrov spona, pa naj pa čaka še recimo, rečmo, slabe dve tretjine poti. Okay. jaz ga zdaj przelenic vrtoči, pr sem že bila parkati, ampak do vrtače ima prvič. da pojma, Kaj tako? Sam lepš, sam lepš. Evo ga greva na tale kucer, um, jaz mislim, da do zelenice se lepo fletem ogreješ, ne biš 500 metrov spona. Pa pa se mislim, da če ne pravi planinski gorski raj z vsem uh, vojakom, ki pripadajo temu tem področju. Dan nam prosim povej, kakšna je primerna oprema? Gorniška za obisk vrtače. Zelo v jesenskih e, časih morate poskrbeti, da vas ne bo zebral zato, ki bo zelo hitro lahko mraz, primerna obutev, taka, ki je primerna za gore, mm. pa tukučine, pa zadost te količine tekočine, pa prepravite se na pot, malo poglejte kam greste, da se na zgubljali. Tako da, ste pa pejte. gremo. Sledit markacija. Gdyby tam jadł ma? Max. tole je boljš, kot se jim več. Malo se odžejaš, lažji za nest, lažji za prebaviti. Um, tako da, jaz mislim, da je tole izbira za ohripe. Evo, mi dva sva zdaj zbežala z vetra, tako da vam lahko poveva par specifik. Uh, se pravi, šla sva na vrtačo, štartala sva... Um, ...štartala sva... Na ljubelju. Na ljubelju. In potem sva rabila oziroma markirani je ena urca do zelenice in potem od zelenice še nekje dve urci do vrha. Uh, pot je lepa, cel čas razgledna, ker v bistvu parkirati je že zelo visok. Um, zelo okoliški hribe nam bo Luka vse razložil, ko se tako vidimo. Sicer pa varna, pohojena, še kaj. Pa tudi merkati je treba na vsak korak, ne? Mal je treba pa tudi pomerkati, ja, res. Previ hitek je treba merkati. Tukaj pa je Luka, ajde, minute za geografijo, to nam zdi že malo pripada, že dolgo ni bilo. Ja. Čist zadnji so Kameljško-Seminske Alpe z Počnim pa Grintovcem, potem se pa je Storžič, pred nami je Begunjščica, imamo pa celo lepo Gorensko dolino z Jelovco zadej, tam jaz se vidi prilep biset bled, zadej so prej ulice, pa seveda kraljev zade zadnji tukaj berej najvišji bolj karavan stov, tudi po moje, posto te Evo, se vidimo v naslednjem vlogu, o ne? Tako, zdaj v bistvu malovih pravcajta, da dojde, da ne študirava nova tura. Čau, čau.